اگر آپ رومانیہ پہ آن لائن جابس اپلائی کرتے ہیں تو 90% سے بھی زیادہ چانسز ہیں آپ کو ویزا مل جائے گا کیونکہ رومانیہ میں جینلی ورکرز کی بہت زیادہ شارٹیج ہے ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اینڈ آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے رومانیہ میں جو لوگ یا یورپ میں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا ایزی آپشن ہے آپ بہت سارے لوگ اسپین جرمنی فرانس وغیرہ یہاں پہ کام کرنی خواہش رکھتے ہیں لیکن ان کنٹریز میں جانے کے لیے ایک تو آپ کو پیسہ چاہیے اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر آپ کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے فائل پر پیڈ کرو کوئی نہ کوئی وہاں سے ریفرنس نکالو جو آپ کو آفر لیٹر لے کے دے پھر آپ کو برقیزا ملتا ہے ہم نے لگ کرا تو آپ نے دیکھ لی और चैनल को बनाने का मकसद यह था कि आप अपना काम खुद कर सके बगैर किसी बगैर किसी एजेंट के तो आज टॉपिक का आगाज करते हैं आपने वीडियो पूरी देखनी रुक के मुझे दे दो यार दस बारह मिनट हो सकता है दस बारह मिनट आपकी लाइफ का रोमानिया का, का जो लाइफ स्टाइल है ना वो बहुत अच्छे लेवल मतलब बहुत स्टैंडर्ड लेवल, लेवल का है जो वहां पर रहना सहना खाना पीना ये सारी चीजें लेकिन वहां पर सैलरी जो है ना चाहे वो फॉरिनर हो चाहे वो वहां का नेशनल लोकल हो सैलरी वहां पर ملتی ہے مطلب جتنی وہاں پہ کسی فورینر کو ملے گی پاکستانی इंडियन کو ملے گی رومانیہ میں اتنی وہاں کے فورینر کو بھی ملے گی تو یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو فارینر ہوتے ہیں اب ہم ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے پاکستانی انڈین نے جا کے وہاں پہ کام کرنا پیسہ کمانا اور پاکستانی انڈیا بھیج دینا ہے. ایسے ہی ہے اور وہاں کے جو پیسے ہیں وہاں مطلب پانچ چھ سو روپیہ وہاں کا ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں آ کے ستر اسی ہزار ایک لاکھ روپیہ بن جاتا ہے انڈیا میں چلے جائیں ان کے لیے تو سیلریز بہت اچھی ہوتی ہے ایک ڈیڑھ لاکھ کے لیے سیلریز بہت کم ہیں مطلب وہاں پہ جو ان کا لائف سٹائل ہے ان کا منتھلی ایکسپنس وہاں کے نیشنل کا ہم تو کنجوسی وغیرہ کر کے پیسے بچا لیتے ہیں نا لیکن وہاں کے نیشنل کو تو ان کے حساب سے لائف اسپینڈ کرنی پڑے گی اور ان کی جو لائف اسٹائل ہے وہ تقریباً ایک یورو ان کا منتھلی ایک مطلب پرسن کا لگ جاتا ہے इस हिसाब से उनकी सैलरी बहुत कम होती है तो वो वहां के जो डीप चीजें आपको समझा रहा हूं मैं आपको एक एक करके चीज समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए ठीक है? है वो क्या करते हैं फिर वो जाते हैं शैनजियन कंट्रीज में क्योंकि रोमानिया के पासपोर्ट पर शैजियन कंट्रीज विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं आप वीजा ऑन ट्राइवल भी है विदाउट वीजा भी है तो वो क्या करते हैं वो जर्मनी चले जाते हैं स्विटरलैंड चले जाते हैं स्वीडन चले जाते हैं और बहुत सारे शैनजन कंट्रीज चले जाते हैं और वहां पर जाकर जॉब करते हैं और फिर पैसा अपने कंट्री में भेजते हैं रोमानिया में जैसे आप लोग जाते हैं ना रोमानिया पैसा कमाने और पाकिस्तान इंडिया में भेजते हैं ऐसे रोमानिया के जो लोकल हैं वो शंजन जाते हैं शंजन से पैसा कमा कमा के वो रोमानियाते हैं ठीक है जी अब यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया मतलब वहां पर वर्कर्स की शॉर्टेज इसी वजह से होती है कि वहां के अपने लोग दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं जॉब करने और अपने उनके कंट्री में वर्कर्स की शॉर्टेज हो जाती है फिर क्या करता है रोमानिया पाकिस्तान इंडिया बगरा से कोटे मंग है, को मंगवाता है और अपनी कमी को पूरा करता है, है।, है सेकंड स्टेप में हमने वर्क वीजा लेना कैसे रोमानिया का अब रोमानिया के मैं वर्क वीजा की एक्चुअल बताऊं जो जेनुअन कॉस्ट होती है रोमानिया के वर्क परमिट की वो दो से लेकर तीन सौ यूरो से तीन सौ मतलब पाकिस्तान की साठ सत्रह एक्चुअल कास्ट होती है रोमानिया के वर्क परमिट की लेकिन यहां पर क्या हो रहा है पाकिस्तान इंडिया वगैरह में 10 लाख 12 लाख 14 लाख जिसका जहां पर जैक लग रहा है वो इतने पैसों में रोमानिया का वर्क परमिट दे रहा है आपको पैसे लेते हैं वर्क परमिट लेके देते हैं अब वो कैसे लेके देते हैं यह बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर आपको अलग अलग समझ आ जा जाए ताकि आप इसे फायदा उठा सके अच्छा आपने बहुत सारी वीडियो मैंने आपको बताया है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आपको किसी जिस कंट्री का भी आपने वर्क लेना है वो कैनेडा है वो यूरोप है रोमानिया है, एशिया है है गल्फ जहां भी जिस कंट्री में भी जाना है वर्क वीजा लेके वहां से सबसे पहले आपको एक ऑफर लेटर चाहिए होता है जॉब ऑफर लेटर जिसे कहते हैं हमें इंप्लायमेंट लेटर भी कहते हैं अब ये कहानी आपने समझ है पहले पूरी अब जो रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले कुछ लोग दस लाख लेके बारह लाख लेके बड़ी डीपली समझाने लगू जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जनाब एक रिक्रूट सबसे पहले मैं क्या करूंगा मैं अपने एक भाई को या अपने कजन को या किसी रेलटिव को दोस्त को रोमानिया भेज दूंगा मिसाल दे रहा हूँ भेज दूंगा मैं उसे बोलूँगा यार रोमानिया जाकर ना तुमने कंपनी से ऑफर लेटर लेके देने मुझे अब वो क्या करेगा वो वहाँ पर जाके मेरा जो दोस्त रिलेटिव जो है जिसको मैंने भेजा है वो कंपनी से हेलो हाई करेगा सलाम्दा लेगा और बाद में थोड़ा सा तल्लुक बनाने के बाद वो कंपनी से पूछेगा जनाब आपको कितने वर्कर्स की जरूरत है किस फील्ड में चाहिए कंपनी से बताया कि यार मुझे लेबर बंदा चाहिए मुझे मजदूर चाहिए मिस्त्री चाहिए प्लम्बर चाहिए कारपेंटर चाहिए क्लीनर चाहिए डिलीवरी बॉय चाहिए जो जो कंपनी को चाहिए होगा वो कंपनी उसे बता देगी अब वो बंदा क्या करेगा वो बंदा मुझे टेलीफोन करेगा یہ ورک آئے ہیں ڈلیوری بوائے کا کلینر کا ویٹر کا فلاں مجھے بتا دیا اب میں کیا کروں گا میں اس کے اپنے حساب سے ریٹ بنا لوں گا डिलीवरी बॉय का मैं 12 लाख का दूंगा लाख का दूंगा लाख का दूंगा फलाने का, मैं इतने का दूंगा, मैंने अपने से रेट बना लेने है? एक सबसे पहले मैं कूंगा मैं अपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी करवाऊंगा करवाऊंगा ब्यूरो इमिग्रेशन से इस्लामाबाद से वहां से रजिस्टर्ड करवाने के बाद फिर मैं वो वर्क परमर्ट जो मुझे दोस्त ने बताया कि ये ये फील्ड में कंपनी को वर्कर चाहिए वो लिस्ट बना के उसके हिसाब से मैं अपने रेट बना लूंगा ठीक है लाखों में बारह लाख दस लाख का फला का चौदाह लाख का طرح ریٹس بنانے کے بعد پھر میں کیا کروں گا اپنے ایڈ دوں گا یا لوگوں سے بات چات کروں گا فار ایگزامپل جناب میرے پاس کوئی آ جاتا ہے کلینر بندہ وہ کہتا ہے یار مجھے کلینر کا ورک ویزا چاہیے رومانیہ کا اب میں کیا کروں گا میں کہوں گا جناب بارہ لاکھ کا ورک پرمٹ ہے آپ تین لاکھ چار لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ جتنی بھی اماؤنٹ طے ہوئی ہے اتنی ایڈوانس دیں باقی میں کو ورک پرمٹ کے بعد دوں گا اب میں کیا کروں گا اس بندے سے لاکھ روپے میں نے وغیرہ سارے ڈاکومنٹ لے کے اب اس بندے کی میں بناؤں گا ایک ویڈیو वीडियो कैसे बनाऊंगा मैं यहाँ पे ऐसे कैमरा पकड़ूंगा कहूंगा जनाब हाँ जी बताएं आपका नाम क्या है आप कितनी देर से काम कर रहे हैं कितना एक्सपीरियंस है थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं सारा इंटरव्यू करके वो वीडियो मैं भेजूंगा अपने दोस्त को कर्क निकलवाओ अब वो मेरा दोस्त जो है वो कंपनी को उसका इंटरव्यू दिखाएगा वीडियो में कि यार ये देखे ये वर्कर है इतना काम है इसका ये एजुकेशन है ये सारी चीजें हैं कंपनी उसको सेलेक्ट करेगी और कंपनी वहां से ऑफर लेटर भेज देगी ठीक है कि हाँ जी बंदा बाकी इनके पास है टर भेजेगी वहां के इमिग्रेशन से ऑथराइज करवा के बंदे को दिखाऊंगा ऑफर लेटर भी वो पांच लाख रुपए देगा फिर उसके ऑफर लेटर के बिहाफ में मैं अम्बेसी रोमानिया के जो अम्बेसी है वहां से अपॉइंटमेंट दूंगा और उस बंदे का वर्क वीजा अप्लाई करूंगा और फिर वर्क वीजा देने के बाद सारे पैसे उससे ले लूंगा जितने मेरे तय हुए बारह लाख चौदह लाख जहां पर मेरा जैक लगा ठीक है اب یہ ساری گیم ہوتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ تو کوئی یو بتاتا ہے کھل کے نہ کنسلٹینٹ نہ ایجنٹ لیکن میرا چینل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کلیئر ساری چیزیں کر سکوں اب یہ ورک ویزا آپ نے خود اپنے پہ کیسے اپلائی کرنا ہے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتا دی کہ کس طرح پروسیس کرتی ہیں ریکروٹمنٹ ایجنسیز یا پھر ایجنٹ ٹھیک ہے اور ایکچول جو جاب آف اے لیٹر یا ورک پرمٹ کی کاسٹ ہوتی ہے رومانیا کے وہ دو سے تین یوروز ہوتی ہے جو پاکستانی پچاس آٹھ ہزار بنتی میں آپ کو بتا چکا ہوں اب آتے ہیں کہ یار آپ ہم خود کیسے ایک سمپل سا حل ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے آپ کو اب ساری باتوں کا نچوڑ کیا بتایا کہ اگر آپ نے رومانیہ کا ورک پرمٹ لینا ہے یا کسی بھی کنٹری کا وہاں سے آپ کو ایک جاب آفر لیٹر چاہیے نکلوائیں گے اب رومانیہ کی میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ دو تین سو یوروز وہاں کے لیٹر یا تو آپ نے یہ کیسے لینا ہے اپنے بہاف پہ کیسے لینا ہے یہ کہ جو ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے اس کو آپ سائڈ پہ आप डायरेक्ट इंप्लॉयर के साथ करें, उससे डायरेक्ट ऑफर लेटर लें और अपना वर्क विजाम वैसी से निकलवाएं इसका क्या प्रोसेस है इसमें आपने क्या करना है सबसे पहले तो आपके पास एक सीवी और कवर लेटर होना चाहिए सीवी कवर लेटर हमेशा आपके पास होना चाहिए चाहे आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे कभी भी यार जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आ सकता है तो सीवी कवर लेटर दोनों चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए एक बात को जहन में बिठा ले सीवी कवर लेटर आपने बना लेना इंटरनेशनल फॉर्मेट में बनाए ताकि वो तमाम कंट्रीज के लिए इलिजिबल हो सीवी कवर लेटर बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको कोई पांच से छह वेबसाइट मिल जाएंगी जो की रोमानिया में जॉब सर्च करने के लिए प्रोफेशनल बेस्ट जॉब जो, बेस्ट जॉब वेबसाइट है वहां पे जाके आपने जिस फील्ड में सीवी बनाई है चाहे एक कैटेगरी में या दो कैटेगरी में उस कैटेगरी से रिलेटेड आपने जॉब सर्च करनी है और उन एम्प्लॉयर को अपनी सी वी फॉरवर्ड कर देनी है इंप्लॉयर को अपनी सी कवर लेटर भेज देना है इंप्लॉयर आपकी सी वी कवर लेटर को देखेगा अगर तो आपको वो सिलेक्ट करता है वो आपको जॉब ऑफर लेटर भेजेगा अब ये वही जॉब ऑफर लेटर आ गया जो बंदा फॉर एग्जाम्पल मैंने मिसाल दी थी कि मैंने अपना बंदा भेज के एक ऑफर लेटर मंगवाना है ये वही ऑफर लेटर है जो डायरेक्ट इंप्लॉयर से आप ले रहे हैं Employee direct रोमानिया का वर्क परमिट लेने का और मैं एक चीज बता दू अगर आप रोमानिया में करते हैं तो नाइनटी परसेंट से भी ज्यादा चांसेस आपको वीजा मिल जाएगा क्योंकि रोमानिया में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है उनके अपने बंदे तो دوسرے کنٹریز میں جا چکے شنجن میں تو اس لیے وہاں پہ ورکرز کی کافی ضرورت ہے اسپیشلی کی یا ڈیلیوری بوائے وغیرہ کی تو یہ سارا پروسیس ہے میں نے آئی ہوپ سو میں نے ساری چیزیں رومانیوں کو لے کے کور کرتی ہیں اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوششن ہے بتا دیجیے گا کوشچن رپلائی کو کرنے کی واٹس ایپ پہ میسج کر گا ویڈیو تھوڑی پسند آئی ہے کچھ سیکھنے کو ملے تو لائک کریں چینل پہ پہلی دفعہ ایوری چینل کو سبسکرائب کر کے بیلنگ پہ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں